ما الذي يجب أن أفعل لكي أخلص؟ سؤال مهم لأنه أساسي خلاصنا أول شي لازم نسأل حالنا من وين بنجيب الجواب؟ موضوع مثل هيدا خطير ومهم ومصيري المهم نعرف منين بدنا نعرف؟ كيف بدنا نخلص؟ مين بيقدر يضمن لنا إذا خلاصنا حيتم ولا لأ؟ في كتير وعود بهالدنيا في كتير خداع وتزوير. ماذا يجب أن أفعل لكي أخلص إذا حداً قال لي عمول واحد، اثنين، ثلاثة، شو اللي بأكد لي؟ كلمة الله الكتاب المقدس، كلام الموحى به من الله بقلنا آمن فقط، صحيح سهل، بس صعب. صعب نتخلى عن محاولاتنا وأعمالنا ومجهوداتنا، صعب أنه نتخلى عن كل ما يقدم العالم من أفكار وفلسفات وأراء ونصدق بس كلمة الله، ونوثق بس بكلمة الله نتكل بس على كلمة الله نحن لازم نعرف أنه ما حدا بخلص إلا المسيح لأنه هو بيقدر يخلص ومات على الصليب ودفع ثمن خطايانا وكل شي علينا نعمله هو أنه نآمن فيه هيدا بده تواضع وبده اعتراف وبده تسليم نتواضع لنقبل خطة الله للخلاص ونعترف انه نحن بحاجه لخلاص ومش قادرين نخلص حالنا ونسلم للرب يسوع المسيح اللي وحده بخلص واللي وحده انصلب على الصليب حتى يخلص. ماذا يجب ان افعل لكي اخلص؟ علي ان اؤمن بعمل يسوع المسيح الفدائي على الصليب. سمعان بطرس: يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك